بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن قبل یہ خبر شائع ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودیہ کے قانون روز نئے نئے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ خبر شائع ہوئی کہ خاص اور عمل منزلی مطلب یہ جو ابھی حارث ہے مضرہ ہے مطلب یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ قانون لاگو ہو گیا کہ یہ سولہ فروری تک دراصل یہ ان کے لیے قوانین نہیں بنے یہ قوانین بنے ہیں جو اجانب جو اجنبی اپنا کام کر رہے ہیں سعودیوں کے نام پہ مطلب کفیل کے نام پہ اپنا بزنس اپنا کاروبار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سمجھ لیں یہ مستودے ہیں کچھ اجنبیوں کے کچھ کے مطلب گاڑیاں ہیں تو اس پہ یہ بات ہوئی ہے کہ سولہ فروری تک اپنا سب کچھ ٹھیک کر لیں سعودی کے نام پہ اجنبی کام نہیں کر سکتا یہ حکومت نے مدت دی تھی سولہ فروری کو سعودی کے نام پہ بکالا ہے لیکن بزنس اجنبی کر رہا ہے اپنا لیکن اس کے بارے میں یہ قوانین بنا ہے کہ سعودی کہتے ہیں کہ بھی یہ پیسہ جو ہے نا ہمارا ہمارے ملک میں ہی رہے اگر کسی اور ملک میں نہ جائے تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ کار پکڑا کہ ہمیں بہت لاس ہو رہا ہے کہ غیر ملکی پیسہ یہاں کما کر اپنے ملک لے جاتے ہیں تو ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ خبر کچھ دن پہلے یہ خبر شاہی ہوئی ابھی ایک دن نو گھنٹے بتیس منٹ رہ گئے ہیں یہ وزارت تجارہ کی ویب سائٹ پہ تو جیسے اور مطلب جریدر ریاض ہے مطلب سب اخباروں پہ یہ خبر شائع ہوئی ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی کے نام پہ خود اپنا بزنس کر رہے ہیں تو حکومت کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا وہ جو کما رہا ہے سعودی کما رہا ہے منتھلی لے رہا ہے اگر وہ سعودی لے رہا ہے حکومت کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ قانون نکالا ہے تو صحیح خاص ہیں عمل ہیں جو بھی ہیں پہلے کی طرح اپنا بچ بچاؤ کر کے تو کام کرتے رہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے جو پہلے قانون ان کے لیے تھا آج بھی وہی ہے لیکن یہ قوانین ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنا بزنس کرتے ہیں سعودی کے نام پہ یہ الگ بات ہے کہ پہلے سے زیادہ قوانین جو لوگ وہ سخت ہو گئے ہیں تو اپنے کفیل سے مطلب رابطہ کرتے رہنا اس کو ہر بات بتاؤ تاکہ اگر تم سے کوئی شرطے والا بات کرے کوئی پوچھے کوئی سوال کرے تاکہ تمہارا کفیل بھی یہی جواب دے اس کو اگر وہ پوچھے اس سے تو پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی فون لگا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نمبر دو اپنے کفیل کا کفیل کو فون لگا کے پوچھتے ہیں تمہارا یہ عامال کیا کر رہا ہے تمہارے پاس کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ لیکن کوشش کرنا اپنا خیال رکھنا بس اللہ مالک پہلی پہلے ہی چل رہا تھا ویسے ہی چلیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا نئی خبر کا انتظار کریں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے سعودی عرب کی جو نئی خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ